Košilianko žitko, žitko, Marča podbírala Za každým pokol som, za každým pokol som Horko zaplakala Za každým pokol za každým pokol som Horko za zaplakala Učekajme, milá, tam dolu na mose Učekajme, milá, tam dolu na mose Pošlem si birečko, pošlem si birečko, na rybaczim kose. Pošlem si birečko, pošlem si birečko, na rybaczim kose. Nie jedna rybečka po potem most prešla, nie jedna rybečka po potem prešla, ale ani je Ale ani jedna, ale ani jedna firko nepríde Iba to ta jedna tak mi povedala Iba to ta jedna tak mi povedala, że mojo pireczko że mojo pirečko visstra vodadziala że moją pireczko że mo pireczko visstra voda wziala Boaj to ta mistra Boda bula visłam podaj to ta mistra Boda bula vissłam że mojo pire že mojo pírečko názad nepriniesla Že mojo pirečko že mojo pírečko názad nepriniesla